السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا الشرح الجديد اليوم سوف اقدم لكم موقع اختصار روابط صادق موقع اختصار روابط ممتاز صراحة استوفر فيه جميع شروط المواقع اختصار روابط اللازمة اه يعني بدون اطالة أكثر كما رأيتم في الشرح اثبات سحب 5 دولار اثبات ها هي هذه اثبات سحب 5 دولار من الموقع موقع لينك جاست إذا نقوم بشرح الموقع الأن وكيفية كيفية التسجيل فيه تجدون رابط الموقع آه أسفل الوصف في الوصف آه أول شيء آه سوف أقوم بتسجيل الخروج تضغط على ساين أب هنا هنا تكتب اسم المستخدم الذي تريد هنا تضع الأدريس الأيميل الخاصة بك و هنا تكتب كلمة المرور وهنا هنا تعيد كتابة كلمة المرور حل لكابتشر تضغط اي أجري وبعدها التسجيل يمكنك تسجل بحساباتك فيسبوك أو تويتر أو جوجل فأنا سوف أقوم بتسجيل الدخول إذاً هذه تجد هنا إحصائيات الخاصة بك هنا بي CPM وهنا عدد الأرباح الخاصة بالإحالة هنا عدد الأرباح الخاصة من الزيارات وهنا عدد الزيارات ونسجل الإعلانات الخاصة الذي يضعها أدب من الموقع فمرات تكون هناك مسابقات على 10 دولار 10 ل15$ فقط يعني تظهر لك هنا اذا لاختصار الرابط تضغط على باركورير تضع الرابط الذي تريده هنا ثم ريدوير ويعطيك الرابط المختصر تقوم بنشره والحصول على زيارات هنا يمكنك ان يعني تتبع الروابط وكم حصلت من زياره هنا طرق الدفع هنا الدفع وهذه الاشياء ترون هنا سحب خمسه صفر ثمانيه دولار طريقه سحب باير كما رايتكم هنا وهذه هي المحفظه التي وصلني عليها هذه هي المحفظه كما ترون هذه هي ويقولون لكم يعني تمت ولا توجد اي اقتطاعات السحب كان يوم ثلاثين يعني شهر سته ساعه سبعه إلا ربع. السحب وصلني ثلاثين للستة الساعة آه الثامنة يعني إلا عشر دقائق تقريبا ساعة. ساعة فقط ووصل السحب. إذا كل هذه الأشياء الخاصة يعني API Developer هذه الأشياء خاصة بأصحاب مواقع. هنا رابط الإحالة. يعني هنا إعدادات خاصة بك. إذا ضغطت على البروفايل. سوف عليك ملء هذه المعلومات يعني ليس من الضروري ملؤها هنا طرق الدفع المتاحة باي بال بايزا سكريل ويب موني بيرفكت موني بايير البنك وفودافون كاش لإخواننا المصريين وكذلك ايجيبشن بوستال ويعني كل هذه طرق الدفع بيتكوين دوشكوين أوراند بايونير جوجل جيفت كارد لعشرة دولار خمسة وعشرون يعني كل ما تريد هنا سوف تجد يعني باب كل شيء وفى كاش بالنسبة للمغاربة كاش بريسوسيياج بونك كذلك إذا كل ما عليك فعله هو الضغط هنا على يعني اختيار آه وسيلة الدفع التي تريد بيزا تأتي إلى هنا يقولك فور بايزا اد يور ايميل تكتب هنا الايميل الخاص ب-ببيزا يعني إذا اخترت باي بال لك فور باي بال اد يور ايميل تكتب هنا الايميل الخاص بالباي بال إذا اخترت مثلا باير كما فعلت أنا يقول فور باير اد اكونت يعني هذا الاكونت هذا او الايميل او رقم الهاتف تختار اي شيء تريد تضعه هنا لكي يصلك السحب اذا الحد الادنى للسحب سوف اريكم هنا الحد الادنى للسحب كنا هناك بروفايل كما ترون باي بال واحد دولار فقط بايزا عشرين دولار يعني سوف اريكم الان الاشياء التي مهمة يعني البيبال 1 دولار فقط البيبال 5 دولار فقط الويب موني مرتفعة قليلا البيبال نصف دولار فقط يعني البنك 1000 دولار و هناك اشياء هناك الدوش كوين 5 دولار فقط يعني آه جوجل بلاي جيفت كرت تبدأ من 10 دولار ويمكنك سحب باب جي يعني ب من 2 دولار و هناك طريقة سحب بالنسبة لأخواني آه جزائريين إذن الموقع متكامل وكذلك إثبات السحب رأيتموه في البداية أه حسناً كان هذا كل شيء للشرح الخاص بنا تجدون جميع الروابط في الوصف لمن لم يسجل في الباير تجد رابط الوصف كذلك استودعكم الله الذي لا تضيعه السلام عليكم